Анатолій Барановський проживає в одному із сіл Росошанської територіальної громади. Чоловік розповідає, у двох кімнатах свого будинку безкоштовно поселив чотирьох людей, які через війну переїхали із Києва. Прийняв той бажалко. Думаю, то скажемо може все таке бути. Виділи в оцих дві кімнати, туалет, ванна, і там ледня, а на низу кухня. Кухня там, газ. Ну, так так як в городі. Разом із собою люди привезли четверо котів та одного песика. Анатолій Барановський каже, не був проти домашніх тварин. Привезли собачку, котиків попривозили. Ні, я б знала, нічого, чого я боявся, бо в мене коти свої є і песики свої. Є. Так, так само в мене один теж хаті жив. Олександрі 10 років. Разом із бабусею та батьками сюди дівчинка переїхала із Києва у перші дні повномасштабної війни. Олександра розповідає про день, коли покидала рідну домівку. Мама дзвонить бабусі, така, виїжджай, в тебе 20 хвилин. Зараз в Києві зайдуть танки. 10 сімей цього старостату надали безкоштовний прихисток 48 вимушеним переселенцям, розповідає староста села Ніла Мельник. Після того, як з цих переселенців є вже е, довідки про внутрішньопереміщені особи, ми ось до 5 травня. Ну, до п'ятого числа наступного місяця, це буде травень, ми подамо документи на, для власників житлових приміщень і будуть оформлені їм ця компенсація. Начальниця відділу тарифної політики та енергозбереження Департаменту розвитку громад Хмельницької обласної державної адміністрації Наталія Лисак розповідає, держава компенсує з 450 гривень в місяць на одну людину. Передбачено надання компенсації власникам домогосподарств приватних, які на безкоштовній основі прийняли внутрішньопереміщених осіб, мають на наступний день після того, як вони розмістили в себе особу, і ця особа має довідку внутрішньопереміщеної особи звернутися до органу місцевого самоврядування. Олег Торкало відповідає за прийом заявок від власників на компенсацію. Чоловік розповідає, у Хмельницькій територіальній громаді люди, які прихистили внутрішніх переселенців, для отримання компенсації повинні подати такі документи. Передбачено подання інформації чи повідомлення від власника про те, що вони прихистили чи поселили в себе внутрішньопереміщених осіб. До цієї заяви необхідно додати копії документів, які посвідчують особу всіх людей, що зазначені в заяві. За словами Олега Торкала, потрібно додати також довідку про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. По ній і визначається кількість днів, які йдуть на компенсацію. До заяви на компенсацію, яка подається за спливом кожного місяця протягом п'яти днів після завершення місяця, необхідно додати документи, які посвідчують, що саме ця особа є власником житла. Анатолій Барановський, розповідає, вже подав документи на компенсацію за комунальні послуги. Обіщали допомогу, а коли воно то буде чи не буде. Я зразу нічого такого не знав, а потім вже знав, що якась компенсація буде. Як розповіла Наталія Лисак, на 1 квітня в області 1024 господарі, які прийняли у себе внутрішніх переселенців, подали документи на компенсацію за березень. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.